din nou, suntem La cumpărături. e că mie nu prea-mi place să fac cumpărături. Deci, nu-i cu totul adevărat, dar nu pre mi place să fac cumpărături de alimente, de mâncare. Cum putem da asta să se vede ce vreau să iau? Ah, nu, aici se nu cumpăr de aici, și restul. Ok, vreau să iau Ca castraveți. Castraveți în da, am urme de la oș. E foarte ciudat. Fiți atenți. Deci, au castraveți, oțet de vin, sare și conservant, meta disulfit sodiu. Care până acum nu era în ingrediente. Și eu luam... nu era trecut, cred. Eu luam aceași castraveți și nu au trecut nimic. Tu mai te abisești să e clar că eu mai puteam Ai văzut când nu priceți sincer ce face el ăște nu face, ca să vă zic? Adevărat, adevărat. Nu iau, nu iau, că mai simt în alte parte fără metabit sufit. Trebuie cu pe kit, poate că nimer să Deci, nu lom castraveți. Castraveți, nu trebuie să iau de spelta. Făina e 1,45 euro. Asta nu e ecologică. Luăm și făina neecologică. mai vreau să iau de aici. de ce interesant? Paste de linte roșie Na. Cum sunt astea? Deci au doar Păina de linte roșie Linte roșie Deci pentru cei care au intoleranță la gluten Eu nu am Eu mănânc gluten N-am nici... Alte... Oh. Alte chestii mai, mai slabe până în impură era, însă, la gluten. Deci, ce de... deci, am pus-o la loc? O iau! Probez! Asta este de hrișcă, ia uite! Trigo Saraseno! Vreau să le probăm! Au. A, să Grazie! Grazie! Mm. Nu sunt nici mai departe. Deci, am luat niște paste. Făine. Cu făina ce facem? Niște clătite. Lui l plac foarte mult clătitele cu. din făină integrală ce facem. Făine integrală de gru și făina integrală de... de gru spelta. Și ce mai pun? Nu mai pun amidon. Este foarte bune fără amidon. Mai pun făină integrală de secară. Le dau gust dulce. Foarte făin. Bine, adăugăm și zahăr și apă de la garbanță pe care îl fierbem. Pe care l-am pierd deja și l-am ufrișit, frigider și poate să stea câteva zile să ne aștepte până când facem noi niște ce ziceam plătite. Aici n-am ce să caut, nu intre nimic. La voi poate vreți prețuri din Mercadona. Voi dacă vreți să emigrați în Tenerife. Ce să zic? Uh, gemul, 1,55 euro. fructe, sa nu luați fructe de la Mercadona. Pentru că sunt coppe, și de multe ori nu sunt locale. Așa cum mai bine luați de la fru fruterii. Dar dacă vreți să știți presă din Mercadona de la fructe, vă zic: papaya 2,59, nectarine 1,40, mango, de fapt varietatea manga, cele cu sâmbure și 2,99, piercing 2,25, mere 1,58, 1,89, 1,79. 29. video 219. Cartoți. Cartoți canario la 1 euro, mai sunt la 80. De ce dacă cred că e nu canario aia sunt din Mare Britanie. Și scanario 99 ăla. cartoți dulci. Cât sunt cartoți dulci? 269. Și roșiile care arată ca niște cartoane umflate și pictate, 129. La piață, spre exemplu, roșiile sunt 80 de cenți, 70 de cenți și august În niciun cază nu luați ciuperci de la Mercadona dacă se veniți în Spania Pentru că au cel mai mare preț la ciuperci Doar dacă nu e vreo promoție Și atunci le-au reduse Bine? E ce întrebă? Am să-mi iau niște semite de chia Se a cerut pâine Dar n-am mai făcut pâine acasă Deci trebuie să iau pâine și semite de chia Și să vedem nu, Dacă vă interesează prețurile de la... Semințe, semințe decojite, prăjite, 95 de floarea soarelui, migdalele sunt 2,95, nu, sau sunt prăjite. Nu, cred că aici toate sunt prăjite, nu, noi nu luăm de la semințe prăjite, semințele prăjite, nu le mâncăm. Poate pare că alerg, ar trebui să alerg, nu? Ca să nu facem un video lung. De aici nu îți nimic. Sunt ieftine, nu? Dacă nu întrebi nimic din magazin, ești proteină, foarte puțin. Uite, aici sunt semințele naturale, adică neprăjite pe care le mai luăm. De dovleac. Deci magneziu, fosfor, și alte minerale bune. In, de ce le-au pus 65? Punga de 250 de, de grame de doble. Semințele de IN galben, auriu, 1 euro pentru 200 de grame. Nu iau cum am acasă. Și Semințe de chia. Stai puțin. Uh, 150 de grame la 1,15 euro Mă uitam dacă sunt ecologici ca să văd dacă prețul e... E mai mic decât în alte părți, dar nu este ecologic, ceea ce îl face ca prețul să nu fie mai mic ca la magazinele de produse naturale. îmi trebuie să mai au niște semințe de susan, dar astea sunt frăjite. Tostado. Nu. Este nu trebuie. Deci nu au susan? N-au susan, luăm de la el Herbolariu. Așa zice Herbolariu la magazinele gen Plafar. Plafar e o firmă, nu? Da mă rog, magazinele le-am aturis, că tot al Ulei. Ulei. Cât ulei am mai cumpărat la viața mea? Din fericire, trăiesc într-o țară, țara Janinei, care țară fără ulei. Oil free Ok. Am ajuns în dreptul Oh Yeah Oh Care pâine. pe care o mănâncă sep Ase 1.95 pan Campeon del Mundo care are, are uh, multe chestii deci, făină de grâu, făină de secară integrală, făină integrală de grâu, fulgi de ovăz, apă, maia naturală, semințe de floarea soarelui, semințe de in, semințe de susan, drojdie, mac, sare, espesant E412, emul, emulgent E471 și E472E, proteină de grâu, uh, harabe, am uitat cum se, sirop! sirop de caramel și sirop de zahăr invertido. Nu știu cum e mă rog, nu e cea mai bună opțiune. Clar. Ce mai sunt să pâine aia făcută de tine, acasă Dar și te nu și mai făcut pâine Nici eu n-am mai făcut pâine Așa fi îi cumpăr această pâine Cu 3 euro. Ce mai întrebai? Ah, Poate vreți să vedeți și alte prețuri la pâine 3 baghete albe la 1,10 EUR Aici sunt prăjituri și chifle. De exemplu, chifle sunt 27 de cenți pentru 100 de grame. Mai multe varietăți de chifle. Ah, Niste drăguțe chestii frumoase din smetan pe care le mai vândute Deci sunt 3 bare de susan la 75 de grame în total 85 de cenți și au uh, semințe de susan 63% uh, sirop de maltoză și zahăr. Deci au trei ingrediente destul de bune pe drum când rămân fără mâncare gustare între mese ca să nu mor de foame până la următoarea oprire le mâncă mult pe drum mult, nu chiar așa mult dar le avem în ceanță hop nu e prea plin coșul meu. Și nici nu va fi plin. Mai trebuie să luăm ceva? Nu, cred că nu. Vedeți am luat făină? Făină? Semințe? Ia am luat o piatră pentru călcâie. Călcâiele mele au nevoie de... De gomaș, cum se llama? De exfoliere. Ah. Nu mai au susit la erburt. Ah. Uh. Para mi canal de YouTube. Sí. sí. Y trabajar en Spotify. No, es algo de mi vida. ¿Puedo pararlo? Sí. Hombre, no, no es ideal que haga cosas graves, pero sí si para Depende de lo que vayas a usar las imágenes, porque hay clientes No con contra protección. mercadona, claro. Bueno, No, no, no contra mercadona, es por los clientes, por la protección de datos. Vale, no se claro. Se puede hacer eso. En fin. Sí, pero es espacio público, ¿no? Eh, protección yo, de datos. ¿No puede grabar a las personas y publicarlo. Pero si estoy caminando en la calle, sí. y estoy grabándome y pasa alguien, usted o lo que no, sea. No se puede, no se puede, por ley no se puede. Pero se hace, así se hace sau te poate denunciar de no? te lo digo porque no, vale. no, no, no, yo te doy un consejo in no, no menos gracias Oliver. Vale, no vale. Es bueno que lo haga vale, gracias. ¿Por am terminat aici nu am ce sa caut doar, nu poate sa nu ceva de multe ori a casa. da, osta, am fost acolo, de Bine, lasă mai, mai vin și altă date, că doar nu plec pe lună. Sau la 5 minute de Mercadona... Bine, acum închid. Ne vedem la următorul video. Pa!